У Патріаршому соборі Воскресіння Христового освятили великодні страви для захисників. Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, традиційно поблагословив Паски для українських воїнів, які боронять нашу батьківщину на сході та Півдні. Великодні кошики поїхали на фронт завдяки ініціативі департаменту військового капеланства Української греко-католицької церкви та Патріарші фундації Мудра справа. Окрім цього, що відбувається акція Великодній кошик для в'язнів цього року від Української греко-католицької церкви зібрали понад тисячу пасочок, які повезли до Лук'янівської в'язниці. Владика Михайло Бубніяк за арходеський благословив і освятив 1200 пасхальних кошиків для українських військових на передову. Ці великодні дарунки було придбано за пожертви вірних української греко-католицької церкви. Архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський Василій Семенюк поблагословив та роздав переміщеним особам більше двох тисяч великодніх продуктових наборів. 600 великодніх подарунків цьогоріч зібрали у благодійному фонді «Карітас». У Великоп'ятниці у Львові підпалили двері храму Української Греко-Католицької Церкви. Йдеться про церкву Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Пожежу швидко ліквідували, а зловмисника затримали. Ним виявився мешканець Закарпатської області. Затриманому загрожує до 10 років ув'язнення. Владики Степан та Андрій Хім'як із великодніми привітаннями відвідали поранених військових. Після зустрічі і спілкування відбулася молитва на освячення страв. Ці дари були передані військовим медикам і захисникам, що перебувають у шпиталі на лікуванні та реабілітації. На Великдень у Львові владика Володимир Груця звершив воскресну панахиду на могилах новітніх героїв. За душі померлих захисників молилися на Личаківському кладовищі. Єпископ привітав родини загиблих героїв із пасхальними святами. Відтак наголосив, що ця молитва є родинною. Архієпископ Ігор Возняк відновив по свято розп'яття Ісуса Христа, яке в радянські часи врятувала небайдужа львів'янка. Представники радянської влади викинули реліквію з храму святих Єлизавета та Ольги на смітник. Врятувала розп'яття молода дівчина, вона вночі повернулася під храм і занесла його додому. Вже в зрілому віці рятівниця повернула розп'яття в храм. У Лубнах на Полтавщині постав пункт незламності «Добрий самарянин» поблагословив і освятив його екзар Харківський владика Василій Тучапець. Напередодні пункт незламності був змонтований за підтримки сприяння та фінансування Патріаршої фундації «Мудра справа». Цей пункт незламності буде місцем отримання гуманітарної, психологічної чи душпастерської допомоги.